Δεν είναι λίγες οι που δύο ή και περισσότερα επιστημονικά παιδεία συνδέονται σε πρακτικές εφαρμογές. Άλλωστε, η γνώση είναι διεπιστημονική υπόθεση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι εφαρμογές των ηλεκτροκινητήρων σε ψυχτικές και περισσοτερα επιστημονικα πεδία συνδεονται σε πρακτικες εφαρμογες αλλωστε η εγκαταστάσεις, των ηλεκτροκινητηρων σε ψυχτικέ και κλιματιστικες εγκαταστασεις οπου θα πρέπει να συνδυαστούν τεχνικές γνώσεις από την ηλεκτρολογία και τη μηχανολογία για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι ηλεκτρικοί κινητήρες, για παράδειγμα, βρίσκονται σχεδόν παντού. Στι ψυκτικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται για την περιστροφή των μηχανισμών κίνηση του αέρα, του νερού αλλά και του ψυκτικού ρευστού. Ταυτόχρονα είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία του συμπιεστή, ένας μηχανήματος που αποτελεί την καρδιά του ψυκτικού κυκλώματος. Χωρίς τον συμπιεστή, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε ψύξει, όχι τουλάχιστον με τον τρόπο που γνωρίζουμε σήμερα. Η ηλεκτρική σύνδεση του συμπιεστή μιας ψυκτικής ή κλιματιστικής εγκατάστασης αποτελεί για πολλούς μαθητές μαθήτριες αλλά και όχι μόνο μια σπαζοκεφαλιά, ένα μαύρο κουτί. Πώς θα ήταν λοιπόν δυνατόν να δούμε το ηλεκτρικό κύκλωμα με τη βοήθεια του οποίου ξεκινάει και λειτουργεί ο συμπιεστής. Πώς θα μπορούσαμε να καταλάβουμε τον τρόπο με τον οποίο δονείται η καρδιά μιας διάταξη, η απάντηση μα έρχεται από τον ψηφιακό κόσμο του φωτόδεντρου και το μαθησιακό αντικείμενο ηλεκτρικό διάγραμμα μονοφασικού συμπιεστή. Στο μαθησιακό αντικείμενο, ερχόμαστε σε επαφή με τη διάταξη του ηλεκτρολογικού διαγράμματο και το φυσικό αντικείμενο του συμπιεστή ενό ψυγείου με την πλευρά αναρρόφηση και την πλευρά κατάθλιψη, δηλαδή μα δίνονται οι τεχνικέ λεπτομέρειε των ηλεκτρικών αυτοματισμών και η απέτηση εκκίνηση του μηχανολογικού ψυκτικού κύκλου. Για να δούμε, θα καταφέρουμε να θέσουμε σε λειτουργία το ψυγείο μας. Στην πορεία της διερεύνησης του προβλήματος αυτού, ανακαλύπτουμε το λειτουργικό ρόλο των ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων, όπως είναι οι θερμοστάτες και τα θερμικά προστασία, το ρελέ έντασης, αλήθεια, γιατί έντασης και όχι τάσεις, οι και λειτουργίας, το κύριο τύλιγμα λειτουργίας και το βοηθητικό τύλιγμα κίνησης ενώ ταυτόχρονα παρατηρούμε την επίδραση των επιλογών μας στην απόκριση του συστήματος. Το ερώτημα πάντως επανέρχεται, θα μπορέσουμε να θέσουμε σε λειτουργία το ψυγείο μας. Το σίγουρο είναι πως δεν πρόκειται να τα καταφέρουμε τόσο εύκολα με εντελώς τυχαίες τιμέ, Σφάλμα στον πυγνοτή εκκίνησης λοιπόν. Τι να σημαίνει αυτό τώρα... Α αυξήσουμε αργικά την επιθυμητή θερμοκρασία και να ξαναδοκιμάσουμε. Για να δούμε. Μάλλον θα πρέπει να πειράξουμε λίγο και τη θερμοχωρητικότητα του πυκνοτή κίνησης και α αφήσουμε τη θερμοκρασία ίδια. Κανένα αποτέλεσμα. Μήπω ακολουθούμε λάθο στρατηγική. Α κλείσουμε τον διακόπτη λειτουργία και σκεφτούμε λιγάκι. σω χρειαστεί να θυμηθούμε λίγο και τη θεωρία, έτσι. Πάντοτε χρήσιμη θεωρία σε τέτοιε περιπτώσει. Ή να κάνουμε και καμία πρακτική εφαρμογή, αφού έχουμε τη δυνατότητα. Ίσως και καμία διερεύνηση, αργότερα όμως. Πρώτα διάβασμα. Ας κάνουμε άλλη μια προσπάθεια με πυκνοτή εκκίνησης στα 80 μικροφαράτ. Ποια είναι η σημασία της χωρητικότητας του πυκνοτή εκκίνησης, αναρωτιέμαι. Μα τι πάει στραβά, μήπως είναι χαλασμένο το ψυγείο. Μια τελευταία προσπάθεια στα 100 μικροφαράτ. Επιτέλους, ο συμπιεστής είναι σε λειτουργία εκκίνησης, αλλά... υπάρχει κι άλλη. Μα και βέβαια υπάρχει κι άλλη. Ο συμπιεστής θα μείνει σε λειτουργία εκκίνησης μέχρι να αποκτήσει τις τροφές ώστε να μπορέσει να ανεβάσει την πίεση του ψυχτικού ρευστού και στη συνέχεια θα μπει σε κανονική λειτουργία.